Мы когда-нибудь даже, знаете, с точки зрения... Зору журналістів були максималістами в тому плані, що якщо ми організуємо свій чемпіонат, він буде недостатньо сильний, він буде не буде відповідати вищому дивізіону світового хокею, де Україна знаходилася з 98 по 2007 рік і потрапляла в десятку найкращих хокейних країн світу, хокейних збірних світу. Якщо ми будемо грати в своєму чемпіонаті, то там лише один базовий клуб, він буде обігрувати всіх, а тоді заради чого, в принципі, чемпіонат проводити чи чемпіонат до низького рівня і, е, насправді, це була велика помилка, всіх велика помилка. Інша велика помилка була в тому, що не давали проявляти себе у тих самих збірних молодіжних збірних і великою мірою, більшою мірою навіть в основних збірних юним і молодим талантам. Ті самі білоруси і ті самі латиші, чому вони зараз в принципово іншому стані? Ну, білоруси це зрозуміло, це батька там керує і хокеєм, і спортом, там фінансування питань особливих немає, хоча й вона також різається і, кажуть, по одежці притягувати ножки стали вже в Білорусі останнім часом. От показова ситуація якраз з латишами. Вони заявили одну команду в континентальну хокейну лігу, а чемпіонат існує незалежно від риського «Динамо». І там, в цьому чемпіонаті, якраз, гартується і які які зараз не звертають. Ну, тобто вони як зміна тим, хто на підході в «Динамо Рига». А в «Динамо Рига» фактично там 80% саме латвійських хокеїстів, які вже не звертають увагу на чемпіонаті світу вишому дивізіоні на жодного суперника. Байдуже, це Канада, байдуже, це там Швейцарія чи це Росія. Вони сповідують свій дуже цікавий, атакувальний, дуже агресивний хокей, тому що свого часу вони вибудували цю вертикаль від юнацької до молодіжної команди і до е, основної національної команди, і е, всім обдарованим більш-менш хокеїстам давався шанс. Вітіско спортивне відео.